Τα αθλετικά. Χεύ κου αθλητικοί αγώνες, αγόνες μέρος το δεύτερον. έν, Το τριπλούν χάλμα. Δύο. Το χάλμα εις χύψο, Τρία. Το χάλμα εις μέκος. Τέσσαρα. Χε δίσκοβολία. Πέντε. ο ακοντισμός. Χεξ. Το Δέκαθλον. Επτά. Το πεντάθλον. Οκτώ. Το χάλμα επί κοντόερ. Εννέα. Χε